תבצעו את המכפלה 5a מינוס 2 כפול 4a בריבוע ועוד 3a 1. אנחנו מתבקשים להכפיל בינום בטרינום. הקלים הרגילים לא יסייעו כאן. הם עובדים רק כאשר מכפילים בינום בבינום אחר. במקרה הזה עלינו באמת להסתמך על תכונת ההתפלגות. מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לפלג כל הטרינום הזה לבינום. אנחנו יכולים להכפיל את 4a בריבוע ולאר. ועוד 3a-1 כפול 5a, ואז להכפיל את 4a בריבוע ועוד 3a-1 כפול минוס 2. וזה ייתן לנו, נעשה את זאת בדרך הבאה, זה ייתן לנו 5a כפול 4a 3a-1, ואז יהיה לנו מינוס 2 כפול 4a 3a-1. סך הכל פילגנו זה. כל ביטוי בנפרד. כאן רואים את החמישה a מינוס 2, כל ביטוי הוכפל עכשיו בדבר הזה. כעת אנחנו יכולים לפלג את החמישה a לביטוי הזה. יש לנו חמישה a כפול 4a בריבוע. נכפיל את החמש כפול 4 ונקבל 20, ואז נעשה a בשלישית, כי זה a בריבוע כפול a. את החמישה a כפול 5, שלושה a כפול 3 זה 15, a כפול a זה a בריבוע. עכשיו נכפיל את החמישה a כפול מינוס 1, זה יהיה פשוט מינוס חמישה a. וכעת נפנה לחלק הזה. ועוד מינוס 2 כפול מינוס 2, 4a בריבוע כפול 4, נקבל מינוס 8a בריבוע. מינוס 2 כפול 3a זה מינוס 6a. ולסיום יש את המינוס 2 כפול מינוס 1, שלילי כפול שלילי הופך לחיובי. אז זה יהיה פלוס 2 חיובי. נחבר כעת ביטויים דומים. יש לנו כאן רק ביטוי 1 בחזקה שלישית, יש לנו את 20 a בחזקה שלישית, נרשום את זה כאן, נחפש כעת את הביטויים בחזקה שנייה, יש לנו 15a בריבוע, ממש כאן, ויש לנו אה, את ה-8a בריבוע, אז אם יש לנו 15 משהו. ומפחיתים, אז זה 8, יש לנו 7 מאותו הדבר. כלומר, 15 פחות -8, 8 זה 7, וכאן יש לנו מינוס 5a, ולעשות את זה, נוסיף, את המינוס 6a, אז יש לנו כבר מינוס 5, וכדי לעשות זה, זה יהיה עוד מינוס 6, יהיה לנו עוד מינוס 6, זה יהיה מינוס 11a, ולסיום יש לנו כאן בחוץ את הקבועים, יש פלוס 2, בעצם נראה לכם דרך אחרת שתוביל, לאותה תוצאה, אנחנו סיימנו, אנחנו פישטנו וחיבלנו את כל הביטויים הדומים. דרך אחרת שאפשרית היא לעשות משהו כמו פעמיים תכונת ההתפלגות, אבל למעשה זה יותר דומה לדרך בה מכפילים מספרים. אם נעשה זה כמו זה, נוכל לקחת את הביטוי הזה שכאן, לקחת את 4a בריבוע ועוד 3a מינוס 1, ומכפילים את זה בביטוי השני. כפול, זה באותו מקום, אנחנו אומרים מקום, אנחנו לא אומרים, חזקה של S, אנחנו אומרים חזקה של A, זה יהיה בחזקה הראשונה של מיקום ה-A, לכן יש לנו חמישה A, יש לנו חזקה ראשונה של A במקום הזה, פחות שתיים, ה-0 של A. זה מיקום ה-0 במקום, במקום מיקום ה-1, זה ה-A בחזקת 1. במקום, במקום המקום העשירי. וזה ה-A בחזקה השנייה, במקום המקום הזה. האנלוגיה מושלמת למה שעשיתם כאשר למדתם להכפיל בכיתה א', או ב', כעת בואו נכפיל אותם, ראשית נכפיל את המינוס 2 עם הדבר הזה. זכרו, אנחנו רק בעצם מיישמים את תכונת הפילוג כאשר מכפילים את 2 בזה, נעשה כאן את השלב הזה, מינוס 2 כפול מינוס 1 זה פלוס 2 חיובי, פעם נוספת. כאן אין לי כלל a. אז נכתוב את זה כa בחזקת 0, כלומר זה יהיה 2 חיובי. מינוס 2 כפול 3a, טוב, זה פשוט, זה מינוס 6a, זה יהיה במקום של ה-a. נציב מינוס 6a, במקום של ה-a בגובה 1. ואז מינוס 2 כפול 4i בריבוע, זה יהיה מינוס 8a. כלומר, המינוס 2 הזה הוכפל בכל מה שהיה נתון כאן. וכעת, ואם ניקח את ה-5a ונחפיל אותו במינוס 1, זה יהיה מינוס 5a. זה יוצב במקום של ה-a, זה בקטגורת ביטוי a וכעת 5a כפול 5, 3a כפול 3 זה 15, a כפול a זה a בריבוע וזה a יחד עם השאר, ה-a בריבוע זה 15a בריבוע. ולבסוף יש לנו את ה-5a כפול 5, וה-4a בריבוע כפול 4 זה 20, ואז ביחד זה 20a בשלישית, מה שנותר הוא לחבר את כולם יחד, נקבל 2 ועוד כלום זה 2, מינוס 5 ועוד מינוס 6, זה מינוס 11a, מינוס 8A בריבוע ועוד 15A בריבוע, יש לנו עדיין את היותר, עוד 2 כאן, זה יהיה 7A בריבוע, וכעת נוסיף את זה לכלום, ונקבל 20A בשלישית, וקיבלנו בדיוק את אותה התשובה. היות ולמעשה עשינו בדיוק אותו הדבר, רק רשמנו אחרת.